هام الفرح بعده باشيري يا فرح انك هالاعوامي، الحمد لك يا ربي الرحمن، الحمد لله المعطي المنان، من خيره استبشرت اوطان وبخيره هام الفرح بعد ابسطه شيليا فرحانك هالعوامي الحمد لك يا ربي الرحمن الحمد لله صدق وصنان من خيره استبشرت اوطان وبخيره استنانه ايامي يا عم تكبر خمسه ومبروك الفرح كله واطياف فرحه معدله ومبروك المولود يا زيد بشايرك بين الاعوامي فاضت لجنه تعابير جنه بالحب والخير فرحه قدومه بالعمر غير غير يا فرحه نقها العواميد الجنه مثل الفجر تشروع القيادي، مثل البسكسات وشيلة والرقايا، والحلا صيد شر يا حسن اغنيها وليدة، وزيد اللي بالفرح زود والحلا بحبك والغلا معقول، وزيد ينثر لك ورود جنة الخير ومرامي، بناتي اللي لي غلا والفرحه في ثغرهم مبسوط الحلا وجنه والسعد مرسوم وبناتي يا فرح ليامي وبناتي اللي دراهم غير, غير وقلوبهم طاهرة بالخير الحلا جنه هجم المقادير وبقدومك تغني اعوام امي وحصر الحلا جديد اهم لكل جديد في عالم الصوتيات جديد الزفات والشيلات